Доброго дня, мене звати Юрій, вітаю вас на каналі компанії Мебліхіт. Сьогодні ми з вами розглянемо ортопедичну подушку Advice Memory Woman виробника Comfort. Ця модель спеціально розроблена для жінок, вона має невеликий розмір, це 47 см по ширині та 30 см по довжині. Висота цієї подушки становить 10 см у найвищій точці. Ця подушка має спеціальну контурну форму, що забезпечує підтримку шиї та створює максимальний комфорт під час сну. Зараз ми з вами розглянемо детальніше, що входить в основу цієї подушки. Чехол цієї подушки виготовлений з м'якого трикутажу, оброблено гіпоалергенним протикліщовим просоченням Sanitize, що забезпечує безпечне використання виробу. Основа подушки – унікальний матеріал меморі. Реагуючи на температуру і вагу тіла, він ідеально повторює його контури і рівномірно розподіляє тиск по всій поверхні. Меморі зменшує контактний тиск, стимулює периферичний кровобіг та підтримує голову та шию під час сну.